بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن ساري والبتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا أبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت المصيبة كافي السماوات الا جميع اهل السماوات فلعن الله امة اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امه قتلتكم ولعن الله المبغضين لهم بالتمكين من قطالكم بريت الى الله وعليكم منهم ومن اشيائهم واتبائهم واوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله أمرا رَبَّنَا ساد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتنقبت لقطارك بأبي أنت بأمي لقد أظلم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله اللهم اجالني انك وجيئا بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره يا ابا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وابرغ الى الله والى رسوله ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وَجَرَ في ظلمه وجوره اليكم وعلى اشيائكم برئت الى الله واليكم منهم واتقرب الى الله ثم اليكم بمبالاتكم وموالات بليكم فبالبراءه من اعدائكم والناصبين لكم الحار فبالبراءه من اشيائهم واتبائهم اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن وَعَلَاكُمْ وادب لمن اعداكم فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اوليائكم ورزقني البراعه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لانكم قدم صدق في الدنيا والاخره واساله ان يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وان يرزقني تلمساني ما امام هدى ظاهر ناتغ بالحق منكم واسال الله بحقكم وبالشان الذي لكم اندروا ان يؤتيني بمصابي بكم افضل ما يؤتي مصابا بمصيبه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 وَمَمَاتِي مَمَاتٌ ما مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّ غَاذَا يَوْمُ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُوْ أُمَيَّمْ بَابْنُ عَكْلَةِ الْأَكْبَادِ أَلَّيْلُ بْلُلَّئِينِ أَلَى لِسَانِكَ وَلِسَانِ النَّبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ في كل موت وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه واله اللهم العن ابا سفيان ومعابيا ويزيد ابن معابيه عليهم منك اللعنه ابد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وال مروان بقتلهم الحسان صلوات الله على اللهم فضاعف عليهم اللأن منك والأذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وايام حياتي بالبراءه منهم واللعنه عليهم وبالمبالاه لنبيك وال نبيك عليهم وعليهم السلام اللهم العن اقبل الظالم من ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له الا ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايات وبايات وتابعت الا قتلهم اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جاء له الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين، وألا آلي ابن الحسين، وألا أولاد الحسين، وألا أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أبل الظالمين باللأن مني، وابدأ به أبلًا ثم العن الثاني والثالث اللهم لعن يزيد خامسًا ولعن أبيد الله بن زياد وابن مرجان وأمر بن ساد وشمران وآل عبي سفيان وآل زياد وعلى مروان إلى يوم الْقِيَامَةِ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك ألا مصابهم الحمد لله على اضيمي رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت قدم صدق انك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.